නෙළු ලොග්‍රන්ඩල් සලා. හා තමට යනවා සර්. වැක්සින් කරපු ලිංගිකයන් කාඩිය ගණිනලා. මෙන්න සල් වැක්සින් ගන්න. මොන වැක්සින් එකද ගෙව්වේ? සයිනෝ. අර සයිනෝ පොංගලිකේන්නේපා පයිසල් දාගියපා. ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන